હું શું સિંગર ચિરાગ અમારા પરમ મિત્ર એવા સંજય ગોહિલના દીકરા એવા યુવરાજ ગોહિલનો જન્મદિવસ હોય અને મારે ગાવો હોય ત્યારે હો હે ભગવાન સદા ખુશ રાખશે જેને વિપી બર્થ ડે ટુ તુ જીઓ હજારો સા